Eh. Letak ni konjuk tu. Tadi tadi tutup tak tu perhatikan. Kau tak mau point ya rasa. Terima kasih it's <laughs> not nak dia klik macam tu kan dia nak apa bang apa kat sana sana dalam tak ada satu dalam x apa ni tahu okeylah dan a ucapkan uh, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan pada -puan malam ini Ya seperti sedi maklum uh, maka, pada malam ini kita uh, ada menjemput a uh, sekelompokan eh uh, al dari dari Hafiz Ar-Riyad eh Haa ah, Ustaz Ok Saya kena import Ok dengan ini uh, Jemput Ustaz nanti untuk menerima uh, Semuangan yang uh, Telah dikumpul oleh Rakan-rakan uh, kami di Hebat Renters ni lah uh, Untuk kebajuan uh, eh, InsyaAllah Tumpah sedikit yang bantu Ok Okay, ada sedikit semangat kepada kami juga. Pada ada adik, ada terus masuk ke bilik. Ah, dia kan makan yang untuk adiknya. Eh. Jepuk makan ya. Ah, jangan malu, jangan malu nanti guys. Ah, terima kasih. Yang terus ada pada malam ini kebasan. Ah, kebasan. Negeri. Lama. Ah, terus makan ya jemput kembali ha, kacak kacak tega tega adik-adik ini salam ni ya alhamdulillah terima kasih. Aibah eh? yang pilih punya. Ha, jumpa lagi jumpa jumpa jumpa jumpa jumpa terima kasih sebab dia ah dia ya, dia kalau okay. dia nak nak dia cakap apa, apa eh video saya okay. mewakili kepada test sama saya buat pasal dia dan problema Oh, lupa. Saya, uh, by the way, kalau nak order, uh, nak order, tuduh lah. Tuduh bawah saya, tak tiga rasa. Lupa koris, ya. Yeah? Okay. Happy kejuang hari. Jumpa, ya. Namporkan dari Hebat TV. Hebat <laughs> TV kau nak dia bagi duit tu dia betul-betul